على شحم والبن مريحة في, في حفلة في عالم الصوتية مهديا في يا الصوتية يا يا عالم الصوتية مهديا في عالم الصوتية في حفلة صالح مرحبا في الليل يكتب مهديا في والخير الصوتية في عالم الصوتية احتراق في عالم في عالم قد خذل الصيت فاخر، بل مراجل صالح القرب الدليل، ما يبر الموج سنة في سن البواخر، صالح ومانو واحد عن جبين، صالحنا ومانو فيه الدعم زاخر، صالحنا ومانو فيه الدعم قدر على عز وفضيل، في مثل صالح يجيزون التفاخر، في صالح يجيزون في مثل صالح يجيزون التفاخر الخير وجه سعدت الخيل صار العلامه، سبي جد مثل جد تباكي، أسجد صالح فوق عرش الزعابه، وإخوان صالح عز من دون تقصير، أحمد فرغ بطيب الطيب وغاص بإحترامه، عبد العزيز القرب شوق المناديل، لعيال عبد الله بدا تعشاها فيها الفخض والفخض مطرف فتال فيها, فيها الفخض والفخض كنت <تصفيق> للصيت <تصفيق>